عصلمة المرة اخرى تكلمنا على تاريخ الحركات الاسلامية بطريقة مختصرة وعرفنا الاطراف ثلاثة اللي تعمل على الساحة الاسلامية هما الشيعة والسلفيين والاخوان قلنا زاد اللي الاخوان هما مزج من بين الفكر الشيعي والفكر السلفي وهنا عندما نقول مزج لا اقصد على مستوى العقيدة اللي يعرف ان الاخوان المسلمين هما سنة لاهم سلفيين ولاهم شيعة اذا يعتبر طرف مستقل رغم كل شيء صحيح هو يتعامل مع هذا ومع هذا ولكن لاهم شيعة ولاهم سنة. اليوم بش نحاول ونتكلمه على المد الشيعي او الفكر الشيعي اللي هو يعتبر من اقدم الحركات الاسلامية في العالم وخاض صراع طويل مع الحكومات او الخلافات القائمه اللي تحسب على السنه وهذا المد الشيعي نجم نقوله ظهر وتكون وتنظم بعد موت محمد ولكن كان موجود وقت محمد كان حي وكان داخل في صراع في المدينه مع الاطراف الاخرى هذا المد حبيت نعرف عليه باش تفهم الاسلوب نتاعو فهو لا يحسب على السلفيه لانه يؤمن بالعقل ويؤمن بالتنظيم وعنده تجربه طويله عبر التاريخ نحاول نلخص الاسلوب الشيعي او المد الشيعي الى عده نقاط اول حاجه هو عنده حنكه سياسيه كبيره ويستعمل أسلوب التقية في عمله السياسي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عنده تمويل اقتصادي قوي ويقوم على مؤسسات ويقوم على نظام دقيق ويعتمد على الخمس كوسيلة تمويل الحاجة الثالثة المهمة هو يؤمن بالحرب النظامية الرسمية فهو ليس فوضوي وانما يخلق حركات عسكرية سواء مثل الان كجيش رسمي ايراني او مثل حزب الله وغيره في العراق اما النقطة الرابعة المد الشيعي عنده دعم قوي من ايران ايران هي الداعمة للمد الشيعي في العالم واللي هي تعتبر دولة اسلامية اهداف المد الشيعي عبر مراحل اما الهدف الاخير هو قيام خلافة اسلامية عالمية كمرحلة اولى قبل السيطرة على العالم أما النقطة السادسة المد الشيعي هو النجم نقوله قريب من المعتزلة ويعتمد على العقل في تنظيراته وياخذ عين اعتبار التطورات الحالية والأوضاع اللي موجودة في العالم ويمشي على أساس الاتفاقيات الدولية يحترم ما كلها بالطبع وانما يحاول باش يوفق من بين عمله والاتفاقيات الدوليه اما من ناحيه الدعم المباشر والغير المباشر نعتبر ان المد الشيعي متحالف ومدعوم من طرف روسيا والفكر الشيوعي التحرري والحركات القومية التحررية في العالم. فهو يتعامل معها ويدعمها وعنده معها اتفاقيات كبيرة. المسألة الثامنة عنده تنظيم قوي ومتماسك فهو لا يعمل على أسلوب العصابات بل يعمل على اسلوب الجمعيات والمنظمات وعنده تنظيم جدا دقيق المسألة التاسعة المد الشيعي عندهم تجربة كبير عبر التاريخ والحاجة الاخرى انهم يستفيدوا كثير من التطورات الحديثة على جميع المستويات نجموا نقولوا ما عندهمش تعصب اعمى وما يقراوا بحساب كل حاجه وعندهم بعد نظر والمساله الاخيره مش كل شيء المد الشيعي عنده فكر متكامل واضح يقوم على خمسه قوائم او ركائز عنده فكر اقتصادي واضح عنده فكر مرحلي سياسي واضح عنده اسلوب عسكري منظم عنده تعامل اجتماعي وفكر اجتماعي واخيرا عنده ثقافه وفكر ثقافي واضح واضح اذا هذا هو المد الشيعي اللي موجود واللي يعمل على الساحة الاسلامية وانا شخصيا رغم اني ضده لكن نعتبره نعتبره منظم وقوي ومتماسك ونعتبره هو اخطر ما يكون على العالم الاسلامي والعالم بصفة عامة على خاطر يعرف كيش يعمل ويوصل الاهدافه ويمكن يحوي يبدل اهدافه في اي لحظة من اجل يبدل مش اهدافه نقصد يبدل اسلوبه من اجل الوصول الى اهدافه نظن اخذته فكرة على المد الشيعي وعرفته طريقة عمله وعرفته طريقة تفكيره وهو رغم اللي كما قلت لك قلت اخطر واحد لانه اكثر تنظيم واكثر دقه ومن الصعب اختراقه من الصعب المد الشيعي اختراقه لا من طرف السنه او السلفيه ولا من طرف من هم ضده. من الأفكار الأخرى مثل الغرب وأمريكا مش يعني مستحيل اختراق وإنما أكثر تحصنا من الاختراق أكثر تحصنا خطر الاختراق يوقع يوقع مهما كان ولكن نعتبره أكثر محصنا المرة الجاي نتكلم على المد السلفي وهنا نختم هذه الفيديو باش نقول إن العدو الأساسي للمد الشيعي هم السلفيين من جهة المسلمين وأمريكا من جهة الغرب ومع فيديو قادمة بسلامة